Я готовий говорити про реформування на предмет внесення змін в нині діючий закон. По частині окремих статей. Можливо, ще ті переваги, які мають окремі ідеї, які є у авторів. Ну, Зокрема, ідея, яка сьогодні була озвучена, вона по суті правильна, але механізми неправильні. Коли ми говоримо про те, що дати якісь скажімо, асигнування, закріпити за кожною дитиною, але в нас різні діти. Є дитина мільярдера, є дитина людини -людина середнього класу, є дитини, яка з малозабезпеченої сім'ї. То, напевне, треба дати в першу чергу фінанс ресурси тій дитині, яка з малозабезпеченої соціально незахищеної сім'ї, а та дитина, яка сім'ї, яка має можливість заплатити Хай плати за навчання цієї дитини, ми повинні відмовитися, нам треба адресно допомагати тим дітям, де є соціально незахищені верстви населення. І ще один важливий документ, який був, на жаль, опущений авторами, це в 2007 році Європейський Союз прийняв документ рекомендацій, називається «Біла книга спорту Європейського Союзу, який і треба обов'язково імплементувати в наше законодавство, що ми, до речі, і зробили у 2008 році в новій редакції закону, яка була прийнята і вступила в силу з 1 січня 2012 року. Так, його треба обновити, хай це буде в рамках загальної концепції реформи, але не такої концепції, яка була нам оприлюднена сьогодні. Заслуга сьогоднішнього дійства в тому, що привернули увагу до потреби цієї, але механізми, на мій погляд, не зовсім досконалі. Тут є не зовсім вірне трактування поняття фізичного виховання і поняття «масовий спорт». Є нині діючий закон, який визначив ці всі поняття, і який вґрунтується на загальноєвропейських підходах, загальносвітових підходах. Хай, але це вимагає конференцій, це вимагає наукових дискусій, науково обґрунтованих, а не емоційних і заадміністрированих, задміністр... і, напевне, якихось не пов'язаних з турботою про сферу фізично-культури і спорт, а з якимись іншими, напевне, такими сиюмінутними ефектами. Витископ. Спортивное видео.